آخر شي بتتوقعي إيه يصير ما بيكون لع البال ولع الخاطر أنك تكوني عم يعني بتعيشي حياتك عادي وفجأة بتاكلي صدمة عمرك من حدا عزيز على قلبك اف على هالصدمة تعرفوا شو بيسموها؟ هيدي هي خيبة الأمل بتكسر الظهر وبتجيب أجله للواحد أوجع ضربات بتاكليها بحياتك لأنها بتعلم بالقلب وبالروح لهيك لازم الوحدة تكون عندها المناعة النفسية وتكون محضرة حالة قدر الإمكان لتكون قادرة تستوعب وتتحمل هيك نوع صدمات.